Vi vil gerne taste nogle data ind i Excel, så vi kan undersøge dem for nogle statistiske parametre. Jeg trykker Enter for at komme ud af cellen, og markøren går et skridt ned. Så ved jeg, at jeg har nogle målinger. Dem har jeg et vist antal af. Hvis jeg vil til højre i en indtastning, så kan jeg trykke Tabulator-knappen, og jeg ved, at jeg har tre måledage. Hvis jeg trykker Ctrl plus Enter, afslutter jeg indtastningen, men bliver i den samme celle. Jeg ved, at jeg har tre måledage, men jeg vil gerne spare lidt tastearbejde. Så derfor vælger jeg at blive stående i cellen her med måledag 1. Og så lægger jeg mærke til, at der er et lille hjørne til højre nederst i cellen. Det såkaldte magiske hjørne, eller det der hedder udfyldningshåndtaget. Der kan man se, at markøren bliver et lille sort kryds. Hvis jeg klikker på den og trækker til siden her, så fylder den ud med den tekst, der stod i forvejen, men den tæller op på de tal, der stod ved siden af. Nu kunne det være, at jeg godt kunne tænke mig at sprede cellerne en lille smule fra hinanden, sådan at teksten den står en lille smule adskilt. Så derfor gør jeg det, at jeg klikker oppe i kolonnebogstavet, som man har den sorte pil, der går nedad, og så trækker jeg, så alle tre er markeret. Nu kan jeg gå ind i en af mellemrummene her og trække det til siden. Og så udvider de alle tre så. Jeg har målinger fra 1 til 15. Og vi kan lade Excel udfylde listen hele vejen ned. Så jeg nøjes med at skrive 1 og 2, fordi så ved Excel, at den skal øge med et spring på 1. Så trækker jeg hernede i det magiske hjørne og samtidig lægger jeg mærke til, at den viser, hvad den er nået til ude i det lille ikon til højre. Så nu har vi tæt målingerne 1-15. Vi vil gerne lade Excel hjælpe os med at holde styr på, hvorhen vi taster vores data ind. Vi ved, at målepunkt 1 det skal være i det øverste venstre hjørne, og det sidste målepunkt skal være nederst til højre. Så derfor aktiverer vi den første celle her, celle C4 så markerer vi hele området ned til og med celle E18. Nu kan jeg taste ind i den rækkefølge, de står på mit papir, og den begynder oppe fra venstre i det hjørne, som jeg startede min markering med. Efterhånden som jeg bevæger mig ned igennem listen og læser på mit papir, så vil jeg se, at når jeg når ned til bunden i kolonne C, så flytter markøren automatisk op til første sted i kolonne D, hvor man så kan fortsætte her flyttede den op til næste position. Og nu kan man se, at nu flytter den igen op til kolonne E. Når man er færdig, klikker man ud af tabellen, og så er ens data tastet ind.